son de Santiago. A diferencia é grande, sobre todo eh, a nivel de comportamento, por exemplo, que non tes que chamar a atención de ninguém. Eh, eh depois o nivel, por exemplo, si que soe ser un pouquiño máis baixo. Entonces, a forma de traballar é moi diferente. Utilizanse máis as novas tecnologías porque contestas moitos correos. Eh, eh, hai moitas diferencias. Eh, O que máis dificulta as clases eu creo que é os diferentes niveis con que te topas. Porque hai xente que acaba de rematar os estudos, hai pouquiño, entón, bueno, rematar non, vamos, deixar unhas súas clases, hai moi pouco, e outra xente que leva 20 ou 30 anos sen dar ninguna clase. Entón, a diferencia é moi grande entre esas dúas clases de persoas. Para min é unha experiencia totalmente nova. E non creen que fóra tan diferente con traballar con adolescentes, Tes que cambiar moitas veces o chico de como traballas cos adolescentes a traballar con eles. Un tía a ti tens que falales como se foran iguales que a ti, entonces é diferente. E, a, moitas cousas, entre elas que estou moi a gusto. E, a convivencia co profesorado, que son moi, pouco, moi poucos profesores, é moi boa. e O ambiente é moi relaxado e agradável.